Усі криптовалюти можна поділити на декілька типів, крім біткоїну, який є першою криптовалютою та є унікальним у своєму роді. Альткоїни це криптовалюти з власним блокчейном. В свою чергу, альткоїни бувають самостійними, що мають унікальні особливості та код, наприклад, та Toyota, форки, що розроблені за рахунок внесення невеликих змін в код біткоїну чи інших самостійних альткоїнів, наприклад, Litecoin, та хардфорками, що відгаложилися від іншої криптовалюти після її оновлення, наприклад, Bitcoin Cash. Токени – це криптовалюти без власного блокчейну, що випускаються у максимальній кількості одночасно, без можливості їх майнінгу. Вони створюються для залучення коштів для проекту або забезпечення працездатності продуктів та служить гарантією виконання зобов'язань стартапом. Стейблкоїни прив'язані у ціні до матеріальних активів, наприклад, долара, золота, нафти. Вони більш стабільні в ціні та підходять тим, хто має намір перевести свої заощадження в електронні активи з мінімальними ризиками. NFT-токени – є унікальними, одиничними токенами, яких неможливо повторити. Зазвичай уявляють собою електронний витвір мистецтва чи електронну копію його оригіналу, картини, антикваріату, 3D-моделі витвору мистецтва тощо. DeFi – це онлайн- форми на основі певного блокчейну, що дозволяють її учасникам безпосередньо взаємодіяти між собою та таким чином отримувати фінансові послуги. Одним з найвідоміших DeFi є сервіс децентралізованого кредитування під стейблкоїни MakerDAO.